Минулого року Україна отримала право головування в стратегії зля Дунайського регіону, яке, власне, і закінчилося восени нинішнього року. Тоді це розглядалося як досить такий важливий крок на шляху європейської інтеграції, досить такий амбітний крок на шляху європейської інтеграції України. Слід нагадати, що таке стратегія є для Дунайського регіону. Це одна з макрорегіональних стратегій, макрорегіональних ініціатив Європейського Союзу, яка спрямована на розвиток певних регіонів, розвиток кооперації між різними регіонами. Стратегія є для Дунайського регіону охоплює 14 країн і що важливо, яка є в, а, характерна риса, вона охоплює не лише країни-члени Європейського Союзу, але й країни-не-члени Європейського Союзу, серед таких, зокрема, і Україна. І той факт, що саме Україна як країна, не, яка не входить до Європейського Союзу, очолює макрорегіональну стратегію, тобто, може, головує в ній, а, розглядався, ну і в тому числі, як певний Реверанс в бік України з боку ЄС. З того часу, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, змінилося досить багато і змінилося само по собі значення. Головання України в стратегії. Ну, почнемо з того, що Україна отримала набагато більше, ніж планувалося досі, і отримала статус кандидата в Європейського Союзу, що, звісно, не, ніяким чином не нівелює, чи яким чином не позбавляє необхідності приділяти увагу участі у стратегії ЄС для Дунайського регіону. Це по-перше, але по-друге, це ті ключові зміни, які, власне кажучи, відбулися в українському Придунаві. Слід зазначити, що Придунавський регіон, якщо казати про Україну, то він охоплює чотири області – це Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська. Тобто, таким чином в Україна і в Верхів'я охоплює і Незіньку. Незів'я Дунаю. Певним чином тут важливі всі аспекти, починаючи від екології, але не останню роль в питанні Дунаю, скажімо, відіграє транспорт. Хочу нагадати, що стратегія для Дунайського регіону – це 11 ключових напрямів і транспорт – один з них, який передбачає кооперацію між різними країнами у транспортній сфері. Для України якраз саме транспортний на напрям був найбільш, мабуть, проблематичним. Справа в тому, що у спадщину від Радянського Союзу Україні дісталося українське-дунайське параплавство, порти на Дунає і досить такі серйозні позиції, які, на жаль, були підірвані з одного боку війною в Єгославії, яка на тривалий час змінила і саму по собі логістику транспортних перевезень на Дунає з іншого відсутністю, конкретної політики якоїсь Зрозуміли по відношенню до морського транспорту і до Дунаю як такого, про що ну, неодноразово говорили експерти. Але війна внесла свої корективи. Треба зазначити, що Україна спочатку, скажімо да, серед основних напрямів своєї діяльності в рамках головування, вона брала два напрями: перше це декарбонізація економіки, а друге – це людський капітал. Але, як я вже зазначав, життя внесло свої корективи і як не дивно, саме пріоритетним став транспортний напрям. Хоча він реалізовувався і не в рамках стратегії, але тим не менше саме російське вторгнення, російська блокада морського узбережжя дала поштовх розвитку Транспорту логістичного комплексу української при зокрема Одеської області. Слід нагадати, що внаслідок блокади Росією узбережжя, фактично два українських, точніше три українських порти Ріні, Ізмаїл та усть залишилися єдиними транспортними воротами такими України, через яким міг здійснюватися експорт в країни Європи, в тому числі експорт зернових, який є безумовно дуже важливим. І логістичне значення Бесарабії було дуже добре зрозуміло не лише Україні, але й російській федерації, саме тому Росія витратила чимало ресурсів, чимало ракет, якщо навіть казати про це, для того, щоб зруйнувати сполучення між Півднем Одеської області з іншою частиною України. Південь Одеської області, це, власне, є українське Придунав'я, українське Бесараб'я. І, відповідно, були, був зруйнований міст через Дістровський ліман. Хоча залишався і інший, альтернативний шлях. Тим, крім того, контролюючи острів Зміїни, Росія також мала можливість впливати і на ситуацію в Бесарабії. Доки Росія контролювала острів Зміїни, відповідно залишалася загроза вторгнення в Україну чи десант якоїсь, якоїсь операції з боку Росії по відношенню до Бесарабії, яка свою чергу є воротами з України до Молдови. Україна виграла бітву. За зміни, а отже тим самим виграли битву за Бесарабію. А, але ми можемо говорити, крім суто військових успіхів, говорити і про певні серйозні економічні зрушення. Ну, по-перше, почнемо з того, що а, Дунайські порти наростили суттєво вантажом Обіг і сьогодні всерйоз задумується над тим, щоб збільшувати їх пропускну можливість. Це полягає не тільки, скажімо, в будівництві, можливо, якихось нових споруд, але у тому числі і проведення неопоглиблюваних робіт, і збільшення можливості допуска різних суден, більш широкого спектру їх. Другий момент, ну це знову ж таки, вони відіграли, до певного моменту, до того моменту, як почала діяти зернова угода, роль в експорті зернових, наскільки я пам'ятаю, доходила до 80% в їх структурі експорт зернових. І нарешті, ну і ще один такий ключовий момент, це те, що... Був реалізований ще один проект, який дуже важливий з логістичної точки зору: це відроджена частина залізниці, яка йде в обхід Придністров'я. Слід нагадати, що українські порти на Дунаї вони сполучені залізницею з Україною через. Придністровський регіон Республіки Молдова, який, крім всього іншого, ще й контролюється Російською Федерацією. Там, наскільки відомо, був зруйнований також міст через Кучерганське водосховище. Якби своєрідною відповіддю стало відродження і відновлення залізничної колі між залізничною станцією Молдавською Бесараб'язкою і Українською Березином. Е, і е, всі ці проекти, вони створюють надію е, і сподівання на те, що врешті-решт е, ті проблеми, які існували в транспортно-логістичному комплексі Дунайського регіону, відійдуть все ж таки на другий план. Більш того, є сподівання на те, що Україна все ж таки зрозуміла, не просто зрозуміє, а зрозуміла вже, Україна мається на увазі і верхівку, і політичну верхівку важливість півдня України, важливість Бесарабії для економічного розвитку, що це стратегічний регіон і нарешті він стане регіоном, куди так чи інакше будуть інвестуватися державні кошти, принаймні є сподівання, що це не завершиться із завершенням російського Української війни і Бесарабія завжди буде мати статус такого стратегічного регіону. І, безумовно, знову ж таки важливим в цей регіон є і з точки зору аграрного виробниця, як, оскільки частина території ще досі залишається під тимчасовою окупацією Росії, відповідно, і роль Бесарабії як житниці України буде зберігатися. Так, тим чином можемо сказати, що ну, навіть так би мовити, не стільки завідки, скільки, можливо, в наслідок війни. Суттєво змінилася і роль Дунаю в українській економіці. В економіці і є сподівання на те, що ця тенденція все ж таки збережеться у подальшому. І розуміння Дунаю, як придунав'я, як вікна України в Європейський Союз, вікна України в Європу, воно збережеться. Якщо це буде, то, відповідно, все буде Україна.